هذه القصيدة مهداه من نوير حمد آل سعد إلى صديقتها الغالية <سؤال> نوف محمد آل مسعود يا نوف محمد يا عسى الرب يا حمد <سؤال> يا الغالية بنت الرجال الصلاة عسيامك اسني يا نوف, يا, يا, حماد. يا نوف محمد يا عسى يا حماد يا الغالي يا بنت الرجال الصلاة عسى يامك سنين يا الله عسى منه على الطيب رفاك في جنة البلدوس خضر البساتي طيبك ملكني ملك نملك وشلون بجزاك اسمك شرف وانتي على يا نوف محمد يا عسى الرب يا الغالي يا يا محمد يا الغالي يا ملك وشلون بنساك، اسمك شرف وانتي على الراس والعين، عراي بنت شيوخ وشلون بنساك، طرتك ومعروفك على نويرتي يا نوف محمد يا عسى يا احمد، يا الغالي يا بنت الرجال الصلاطي يا الغالي يا بنت الرجال واحد صفر صفر